У трьох взводів строковиків було чотири тижні підготовчих зборів. Про це Суспільному розповів начальник навчального збору з підготовки призову 9-го полку оперативного призначення імені героя України лейтенанта Богдана Завади Володимир Пімонов. За його словами, новобранці вивчили базовий курс молодого бійця, який складається з загальної військової, інженерної, медичної та строєвої підготовки, а також виконали практичні вправи навчальних стрільб зі штатної зброї. Далі у них буде підготовка за призначенням, два тижні. Вони будуть безпосередньо займатися на навчальному зборі. Більше вони будуть займатися, відповідно, специфіки військової частини. Ну і далі розподіл по штатним підрозділам, безпосередньо бойових підрозділів військової частини». Сьогодні стаю справжнім захисником нашої батьківщини і знаю, що зараз і батьки дивляться на мене, і знайомі, коли є пряма трансляція від нашої воєнної частини. Це такі велике хвилювання і одночасно гордість, що став захисником України. Мені повних 18 років маю освіту середньо спеціальну маркетолога. Зараз відчуваю легке піднесення. Сподіваюся, що я, мій звод і моя рота. Дуже красиво зробили сьогоднішнє свято, що на мене подивляться мої батьки, мої друзі, мої родичі і будуть горді за те, що в них є я. Володимир Пімонов розповів, що у військовій частині 3029 до складання присяги готуються ще 47 військовослужбовців двох навчальних взводів, а загальна кількість другого призову цьогоріч – 200 новобранців.